تانسون ذاك سناية انتهى مره تانسون ذاك مسوناي انتهى مره تانسون ذاك دريدك شنان لو راسها والسند <تصفيق> في دوراري فيك ما في يا زران لا لا دريدك شنان لو عندي أنا انا قلبي في حالة Come on. ♬ ماشي I'm of a voice How is it going to turn on this? How to I